Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні неділя. Я в своєму кабінеті. Разом зі мною наша команда «Офіс працює». Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо. Завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті – без вихідних. Рятувальники, сапери – без вихідних. Лікарі, які допомагають пораненим – без вихідних. Лікарі, які допомагають нашим дітям – теж без вихідних. українські. Електрики, які борються з ранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил. «Укрзалізниця» та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку. Дипломати, які працюють майже цілодобово, вже 263-й день. А ще зв'язківці. Сили безпеки, сотні, сотні інших сфер, галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше ста тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь, участь повернення нормального життя. Наша присутність буде відчуватися, буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Перед усім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще четверо отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Куди змогла зайти? Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і в попередні дні. Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості й хоробрості наших бійців – найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія п'яти наших областей – це Сумщина, Харківщина, Заборізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємося до важливого тижня для України дипломатичного тижня. Відбудеться саміт групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді. Щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую всім, хто витримує цей марафон, Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!